بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرنگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشنل پلیٹ فارم سے تو دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جب آپ سیول تھری ڈی کے اندر اپنی پلان پروفائل اور اسمبلی کوریڈور وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے اس کی سائڈ سلوپس سلوپ, وغیرہ یہ ڈرائیو آپ کے سامنے در نظر آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ پوری کمپلیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کا یہ پورا ایک ویو بنایا ہوا ہے تو یہ سول تھری کے اندر آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کی کیا کیا سیٹنگ کی؟ اس ویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنی انجینئرنگ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپوگرافی سے لے کے لینڈ پلاننگ تک کا جو بھی سروینگ کے اور انجینئرنگ کے حوالے سے کام ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر اس کے اوپر دیا گیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پورا یہ سیول تھری ڈی کا میں نے پلان بنایا ہوا ہے جس کے اندر کٹ اور فل دونوں چیزیں شو ہو رہی ہیں سارا تو اس کا ہم نے ویو دیکھنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ لائنس ہیں یہ ہمارے پاس کٹ والی لائن ہے اور باقی جو بلو لائنز نظر آ رہی ہیں وہ ساری ہمارے پاس فل والی لائن ہے نیچے اس کی پروفائل ہوئی ہے ساری یہ پروجیکٹ کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں سیول تھری ڈی کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہوجیکٹ ہے تقریباً سکس کلو میٹر ابو ہے تو اس کے اندر یہ کٹ اور فیل دونوں چیزیں ہیں تو اس کا یہ بنانے کے بعد یہ ساتھ اس کی اسمبلی بنی ہوئی ہے تو یہ آپ نے جب اس کا ویو بنانا ہے تو آپ کو یہ تین چیزیں چاہیے ہوں گی پلان پروفائل اور اس کی اسمبلی اس کے بعد آپ نے اس کا کوریڈور بنا دینا ہے بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے تھرڈ نمبر کے اوپر ادھر آ جانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں والا اپنی دوبارہ ڈرائیو کو کلک کر کے اور سے جو جو دیکھیں گے ڈی لائٹ کٹ اینڈ فیلڈ اس کے پاس آ رہا ہے تو آپ ادھر سے دیکھنا چاہتے ہیں اور سلیکٹ کر کے ہمارا ویو ادھر سے سامنے آ جائے گا تو یہ بالکل اسٹارٹ ویو ہے اس کا تو ادھر سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اسٹیشن آ رہے ہیں اور نیچے ڈیٹیل آ رہی ہے آپ جو کلک کرتے جائیں گے آپ کا جو ویو ہے اسی طریقے سے موو کرتا جائے گا ہم نے پلے کرتے جائیں گے جو بھی انکریمنٹ اس کے دینا ہے ادھر ٹوئنٹی ففٹی کا دے سکتے ہیں اس کے بعد ادھر آئی ہائٹ نظر آ رہی ہے آپ اس کی آئی ہائٹ کو آپ ادھر سیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اوپر ہمارے پاس اس کا ویو اوپر چلا گیا اسی طریقے سے آپ اس کی مختلف جو ہائٹ ہے جتنی آپ اس کے ویو کے حساب سے دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے اس کا آف سیٹ ہے آپ اس کا آفسیٹس وغیرہ جو بھی رائٹ سائڈ پہ دینا چاہیں گے تو پلس میں دے دیں گے لیفٹ سائڈ کے اوپر دینا چاہیں گے تو مائنس میں دیں گے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے آئی ہائٹ اور اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ موو کر جائے گا رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر اسی طریقے سے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن ہے آپ نے جس اسپیڈ کے اوپر یہ چیز بنائی ہوگی وہ سیٹ اس ڈیزائن کے اوپر چلے گی آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر آپ نے پورا اوور ویو لینا ہے تو اس کی میکسیمم اسپیڈ پہ کر سکتے ہیں ادھر ہی آپ کے پاس 3 ڈی کا ویو آ رہے ہیں اس ویوز ہیں کوئی بھی ویو آپ ادھر سے چوز کر سکتے ہیں میں ریلسٹک کا ویو ادھر سے چوز کر لوں گا تاکہ میرے پاس اس کی سائیڈ کے اوپر جو یہ مٹی وغیرہ یہ نظر آ جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جدھر فیس سیکشن ہے پورا اس کا سیکشن نظر آ رہا ہے اور جو رائٹ لیفٹ کے اوپر ہے یہ ہماری سرفیس جو بنی ہوئی ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹین جنریٹ جو ہوئی تھی وہ پوری کا نظر آ رہی ہے تو یہ پورا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے ادھر کٹ ہے وہ ہمیں بلو لائن کے اوپر نظر آ رہا ہے اور جدھر ہمارے پاس فل ہے اس کے اوپر ہمیں اس کی مٹی ادھر آ رہی ہے اسی طریقے سے اس کو آپ سائیڈ پہ موسم کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہ پورا ویو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر کٹ اور اپنے فیلڈ کو اوورال ویو بھی اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کی ٹارگیٹ ہائٹ کی سیٹنگ ہے آپ اس کی ٹارگیٹ ہائٹ کی سیٹنگ بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ بالکل سینٹر لائن کے اوپر آ رہا ہے تو آپ ادھر سے جو بھی آپ اس کی ویلیو دیں گے ٹین دیتے ہیں ٹوئنٹی دیتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کا تھوڑا سا ویو بڑھا کر جائے گا اور ادھر سے آپ کو آپ انکریمنٹسن کے ذریعے آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے بڑھتا آپ مکمل ویوز کا سامنے لے ہیں اور لانے کے بعد ادھر سے کوئی بھی اسٹیشن کو آپ باری باری ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں ادھر سے فورٹی سکسٹی والا اسٹیشن سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہے ادھر یہ سائڈ کے اوپر آپ کو اس کی سلوپس وغیرہ اور ادھر سارا کچھ ادھر کلیئر نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پلے والا بٹن ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا آپ پلے کرنا ہے سپیڈ ہمارے پاس میں نے میکسیمم کر دی آپ اپنی ڈیزائن سپیڈ کے حساب سے چیک کر لیجیے گا آپ کم یا بڑھا سکتے ہیں اس کو ادھر سے اسی طریقے سے تو آپ نے اس کے بعد آپ نے پلے کرنا ہے پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ بنا ہوگا اس کا پورا ویو آپ کو ادھر بالکل کلیئر نظر آئے گا نیچے جو آپ کے پاس ادھر رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر مٹی نظر آ رہی ہے یہ ہماری سرفیز ہے ٹین سرفیز کے اوپر جو ہم نے بناتے ہیں ڈیزائن کے ٹاپوگرافی کے حساب سے تو اس کے حساب سے یہ کو کٹنگ فلنگ ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب گیا, تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا تو آپ یہ اسی طریقے سے پورا کا ویو دیکھ سکتے ہیں اسپیڈ میں نے سی در, اے, سی زیادہ کی ہوئی ہے کیونکہ بہت لمبا پروجیکٹ تھا چھ کلومیٹر کا تو یہ اپنی سپیڈ کے حساب سے یہ اسی طرح رن کرے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سے آپ اپنا پورا ویوز اس کو دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ویو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنا اسکرین ریکارڈر کوئی اپنے سسٹم کو کے اندر کر لیں اپنے کلائنٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا کے اور اس کو سینڈ کر سکتے ہیں واٹس وغیرہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو ویوز ہیں اس کی جو آئی ہائٹ وغیرہ ہے وہ آپ کیسے سلیکٹ کریں گے مختلف ویوز کو مختلف طریقے کے ساتھ آپ بنائیں گے تو جس جس طریقے سے آپ نے اس کی ہائٹ کو سیٹ کیا ہوگا اسی طریقے سے اس کا ویو کلیئر ہوتا جائے گا تو ابھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فل والا پورسن جا رہا تھا جس طرح فل والا جا رہا جو جو سی بھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ نے جو بھی اسمبلی لگائی ہوگی وغیرہ، ہر چیز آپ کو ادھر وہ شو کرے گا تو یہ میں نے اسمبلی لگائی تھی تو وہ اس کے اندر میں نے بنایا تو اگر آپ کوریڈور کے اندر اس کا بیریئر وغیرہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو سارا کچھ ادھر آپ کو وہ نظر آئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو آپ سٹاپ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سارا فل والا پورسن تھا ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ ہمارے سارا کٹ والا پورشن ہے تو ادھر ہمارے پاس اس کی جو مٹی ہے جو کٹنگ والا پورشن ہے وہ شو ہو رہا ہے just, just, کی لائنز پیدا شروع ہو رہی ہیں جو رائٹ اور لیفٹ کے اوپر آ رہی ہیں تو جو آپ نے کٹنگ والا اسمبلی کے اوپر سلوپ دی ہوئی ہوگی اس کے حساب سے یہ چیزیں آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر پہلے ہمارا فلنگ والا پورشن چل رہا تھا اس کے بعد یہ سارا آگے ہمارے پاس اس کی کٹنگ والا سیکشن سے چل رہا تو یہ آپ جو بھی اس طریقے سے جو سی بھی چیز آپ بنائیں گے تو سارا کا سارا آپ کے سامنے آ جائے گا تو ابھی آپ سے ہمارے پاس فلنگ کٹنگ ختم ہوگی اور اس کی شروع جو تھوڑی تھوڑی سی بھی کے اوپر کٹنگ ہے وہ آپ کو ادھر سے پوری کی پوری کلیئر نظر گی اسی طریقے کو پلے کر دیں ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کس کے سلوپس وغیرہ اسی طریقے سے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہماری پروفائل اپ یا ڈاؤن ہو رہی ہے تو یا آپ اسی طرح اس کے مختلف ویوز کو سیٹ کر سکتے ہیں جدھر آپ نے پوز کرنا ہے اس کو اسٹل کر دیں ادھر سے اپنے ویوز وغیرہ کو آپ ماؤس اور shift کی مدد سے موو کر سکتے ہیں تو یہ پوری اس کی سیٹنگ ہے کمپلیٹ یہ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر اپنا پورے پروجیکٹ کو بنانے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں مختلف اسٹیشنس کے اوپر باری باری آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کیا صورتحال جا رہی ہے اس کے اوپر جو ٹارگیٹ ہائٹ وغیرہ ہے اس کو آپ رپلیس کرتے ہیں اب دیکھیں کہ میں اس کی ٹارگیٹ ہائٹ ادھر سے چینج کر دی ہے اسی طریقے سے آپ اس کا اوپر سے جو مین ہمارا کیمرے کی سیٹنگ ہے آپ اس کو चेंज कर मैंने किया तो मैं की बहुत आप हो गया आपको देख रहे थे लेकिन आपको पूरा प्रोजेक्ट का व्यू नजर आ रहा है आपने आपको तो आपने इस तरीके से इन प्रोजेक्ट की सेटिंग इसको राइट लेफ्ट जिधर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं तो जो सी आप सेटिंग करेंगे नई सेटिंग को भी आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों साइड के अप्रॉक्सीमेट स्लोप नजर आ रही है और बाकी भी व्यू हमारे पास इधर नजर आ रहा है तो आप इसकी सैटिंग्स वगैरह को इसी तरीके से इसकी मुख्त सैटिंग्स कर सकते हैं इसको रोक सकते हैं और अपना जिधर आपने उसको चेक करना है इसके स्लोप्स वगैरह को वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं तो बहुत यूज़फुल ये टॉपिक है आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं اپنا پلان بنا لیں اس کے پروفائل بنا لیں اسمبلی بنانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے سب سے پہلے اس کو رن کر کے اور اس کا پورا ویو آپ دیکھ لیں کہ ادھر آپ کے پاس کیا اس کی صورت حال جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے پریزنٹیشن وغیرہ جس کو دینی ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر اس کو سمجھا سکتے ہیں یا ادھر ہمارے پاس یہ یہ چیزیں جا رہی ہیں اس کے حساب سے یہ ہماری ادھر فلنگ آئے گی کٹنگ آ رہی ہے ادھر اور ادھر ماں باپ جو جو بھی اسٹرکچر وغیرہ تو اسی اس مختلف سیٹنگز مختلف ہائٹ مختلف ویوز وغیرہ لے لیں ابھی آپ اس کو پوائنٹ فائیو کے اوپر کرتے ہیں یا سینٹر کے اوپر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل ابھی آپ کا ٹاپ کا سرفیس ویو ادھر آپ کو ادھر اس کا نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ایزی اور یوزفل سافٹ ویئر ہے سول تھری ڈی ڈیزائن کے حوالے سے ورکنگ کے حوالے سے بھی اور اس کے اندر جو مختلف فیچرز وغیرہ ہیں اس کو آپ اویل کیا کریں اس کو آپ چیک کیا کریں چیک کرنے کے بعد آپ کا کنسیپٹ آپ کا پروجیکٹ کو نہیں پتہ کہ آپ کا پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے تو اس کے کی کیا ویو جا رہے ہیں یا کیا سسٹم جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی کے ساتھ آپ ادھر اپنا کام کر سکتے اس کے بعد آپ اس کو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو ماؤس کی مدد سے اور شفٹ کی مدد سے اس کا پورا ویو لے سکتے ہیں اس کو آپ اس کی امیج کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کی پکچرز لے سکتے ہیں کٹنگ فلنگ والے پورشنس کو مختلف طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یار اس کا جو طریقہ کار ہے پورے کا پورا وہ کس طرح ہوگا اس کو اوپر آپ اسی طریقے سے جو لیولز ہو جائے گا جو اسٹیشنز مارک کرنے وہ اس کے لیے میں آپ کو سیور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر اسٹیشن کس طرح مارک کر کے جو آپ کو جا رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر اس کے اپنے الائنمنٹ کے اسٹیشنز وغیرہ شو کرنے یا باقی چیزیں کرنی ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے جیسے کلوز کر لینا ہے اور کلوز کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مین پروجیکٹ تھا سارا آپ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کا ہے تو آپ اس کی ڈرائیو کے اندر جا کے اس کی سیٹنگز کے اوپر کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنا کام کو آسان کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم انجینئرنگ کے حوالے سے سروسز فراہم کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ہر قسم کا کام فیزیکل اور آفس ورک اور آن لائن کام کر کے دے سکتے ہیں سائٹ کو پر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے وہاں پر ٹیم موجود ہیں اللہ حافظ